Всім доброго дня! Піун Воронець Або тонколистний піун Квіти дуже Яскраві Яскравого червоного кольору Дуже красиві Квіти дуже красиві Висота куща цього піона воронець приблизно 50-70 сантиметрів в висоту воронець. Запах приємний, дуже-дуже приємний запах у воронця. Розмножується воронець поділом куща. Дуже красиві квіти у воронця. Дуже-дуже красиві квіточки. Воронець. кустик, кущик варанця. У нас шість кустиків варанця. Два великих, два середніх і два маленьких. Дуже-дуже-дуже красиві квіти в варанця. Воронець, або тонколистний пігун. Листочки в нього, як ігулочки, маєште? Як Воронець. Ну що ж, друзі, до скорого. Воронець, дуже красиво. красиві квіти піона, у піона. До побачення, дорогі друзі. Сьогодні 11 мая 2022 року. Дуже приємний запах у воронця